Сьогодні у саперів п'ять заявок перевіряють подвір'я одного з будинків, куди влучив ворожий снаряд. Спочатку візуальний огляд території, потім пошук та вилучення боєприпасів. «Були по заявці, ті, залишили люди після того, як були приходи вибухонебезпечних предметів. Була група, коли приїхала, було обстежено подвір'я. На подвір'ї, крім залишків вибухонебезпечного предмета, нічого не було. «Повторно перевіряємось, тому що були такі випадки, що прилітали осколки, касетні елементи зі смерчів та ураганів, прилітали від сусідів. Відскакували, прилітали на це. І проводимо обстеження, щоб не було таких випадків». Тут знайшли залишки 120-мм мінометної міни. Ураження понад 500 метрів. Її осколки 10 квітня зруйнували будинок Оксани Хуман. Її родини в цей момент вдома не було. Якраз так їхали з огорода, дивимо, будинок стоїть. Ну, все, слава Богу, тут заїжджаємо на, на переулок, куча людей дзві нас, правода висять. І одна говорить, мені знайома, говорить, ти що в рубашці родилась, у тебе вдома нет Ну, тут на повороті. І коли приїжджаємо, заходимо, дивимо, тут тут таке собака, собака вбитае. І це добре, що нас не було, я не знаю. Ще один об'єкт – місцеве підприємство з переробки сої. Зруйнований основний комплекс, де знаходилися сушарка, газове обладнання. Олександр працює тут три роки. Незважаючи на руйнації та обстріли, готовий продовжувати роботу. Страшно кругом, страшно, як діти. А як діти в безпеці, то вже якось і не так страшно. Стараємося, дивимося під ноги, акуратно. Ночі є, нам відкрили вже бомбовбіжище, є куди, якщо, якщо чуємо, десь гудить, то є куди сховатися. Поблизу будівлі вирвайку перевіряють сапери. Так як боєприпас зайшов глибоко, використовують лопати та щіпці. Снаряд розірвався, на звардійці знаходять осколки. Це як у нас виклик. Працювали знову по заявкам, що населення е, відправило через лінію 101, е, то що залишки боєприпасів е, знаходяться на території і був ну, дуже багато уражень. Коли ми прибули на, прибули на даний об'єкт, подивилися бін, то, есть, е, решки боєприпасів, ймовірно, е, залишки. Смерча або торнадо, тому що розбило дуже багато залишків, підприємство дуже пострадало. Під час перевірок нерозірваних снарядів виявлено не було. У випадку, якщо сапери виявляють нерозірвані боєприпаси, їх відвозять на полігон та знищують шляхом контрольованого підриву. Світлана Кльосова, Олександр Пан, новини на Суспільному, Миколаїв.